Рахіму Хасанову 16 років, приїхав працювати у Коблеве з Одеси. 3 липня, оглядаючи поверхню води, помітив, що хтось тоне, побіг на допомогу. Ні жилет, ні рятувальний круг взяти не встиг. Я побігав за ними, наче спасати їх, хтось тобто, витягує їх до середини, десь до чудового. І ну, у мене вже самого не було в сил, поки я допливав до них. У мене вже не осталось сил. Дівчата були в 50 метрах від берега, вітром віднесли водовий круг. Там було дитина і дівчинка. Тобто дві сестри, напевно, були. Своїм же життям я ну, не дивився. Тобто, мені головне було спасти їх і витягти носові води, щоб вони були живі і здорові. Коли побачив, що у товариша майже не лишилося сил, Руслан, напарник Рахіма, побіг на допомогу. «Забираю дівчинку так, як там, там, дівчинку, там, там, там, там, Видрать його на берег. Він потім, коли вже зрозуміли, що ми почали дивитися, ми вимікли, положили на шизон. Раділі були в шокі. Дівочка наклікалася води, але не сильно так. Мені цінської допомоги навіть не потрібно. Німа, ні вік дівчат, рятувальники не знають. Після порятунку з ними не бачилися. На Миколаївщині 420 традиційних місць для купання. З них лише 38 визнані повністю облаштованими. Говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дмитро Кравченко. На береговій лінії у Кобливому 16 рятувальних постів. Для забезпечення повної безпеки на воді, на території Коблива, необхідно збільшити кількість рятувальних постів вдвічі. За, для повного охоплення берегової смуги рятувальникам, які знаходяться на чергування. Це один з рятувальних постів. Охоплює по 150 метрів з обох сторін та 50 метрів від берегу. Євгеній Овеніченко працює тут 10 років. Розповідає, що сезону близько 10-15 людей на території його посту потребують допомоги. «Найчастіше – це коли люди не відповідальні перед тим, як вони відпочивають на воді, тобто в алкогольному стані. Вони відправляються на матрасах моря, море, там вони вже собі не можуть дати ради добратися назад до берега. Також з цих матрасів вони можуть падати, і в зв'язку з тим, що холодна вода відносить в море, у них просто не вистачає сил добратися до берега. Це, в основному, найчастіші випадки. На посту є рятувальні круги, живе та аптечка «Кінець» Олександрова. «Кінець Олександрова – спеціальне приспособлення для рятування людей. Воно одягається от, одним кінцем, одягається на себе, ось таким образом. Другий кінець кидається в воду людині, яка потребує допомоги. Тобто, воно зроблено з такої форми, що людина, яким би образом не хапалася, вона все одно спатиться. Також з ним дуже зручно добратися до людини». Даніо Фюдоров приїхав у Кублеве з друзями з міста Кишинів. Відпочивають перший день. Хлопець говорить, почувається на воді впевнено, адже знає, як себе оберегти. «Потрібно вести себе спокійно, не занадто шуміти, алкоголем не зловживати і обережно купатися. Ми ж дорослі, потрібно за себе відповідати». Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.